Abdeit, un inculpat celebru ar fi fugit în Costa Rica. Acesta susține ce se întoarce. După lenaugerea sublinierei Alinabica, încă un inculpat celebru a fugit în Costa Rica, potrivit unor surse citate de Antena 3. Este vorba despre Sergiu Diacomatu, fost vicepre sub din Anup, trimis în judecat de Dna Alturi de Alina Bica. Acesta a părăsit Cara în 9 aprilie sub nu s-a mai întors, potrivit unor surse. Ultima fotografie postată de acesta este făcută în Marea Britanie pe un stadion. Acum, tu a fost trimis de DNA în judecat în două dosare penale privind fraude la Agenția națională de restituire a proprietatilor. Este una apropiată ale lenei Udraii al omului de afaceri Dorin Cocos.